Ένας από τους δύο έχει πυροβολήσει προς την ομάδα των νεαρών. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να σταματήσει αυτή η φωτιά. Καίκεται ένα σπίτι ακριβώς μπροστά μας. Το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Η νύχτα γίνεται μέρα από το ασταμάτητο σφυροκόπημα σε μία από τις πιο σκληρές μάχες αυτού του πολέμου. Φακέρι στην εκκλησία. Μου αφιόμορφω, ασυνθουμένο. Μου ήρθε Να με ρωτάς, στυπινο... και το καράδυ, Η αγάπη μας.